Donald Trump a distrus un gigant mondial, pierderi de zeci de miliarde de dolari. Acțiunile Amazon s au secezut miercuri cu până la 7,4, reducând capitalizarea gigantului de comer online cu 53 de miliarde de dolari, în urma unui avertisment al presubliniere Donald Trump, care a indicat posibila intenție a acestuia de schimba regimul fiscal de care beneficiază compania, transmite un a vorbit despre schimbarea tratamentului fiscal de care beneficiaz Presubliniere din fiind îngrijorat de faptul că magazinele tradiționale sunt scoase de pe piac, a relatat site-ul Axios. Acțiunile Amazon .com au recuperat din pierderi după ce un oficial al casei albe a spus că nu are cunoștință din timp despre modificări specifice de politici legate de Amazon, aducând în ce întotdeauna analizează diferite opțiuni pentru o serie de politici. Reprezentanții Amazon nu au putut fi contactați imediat pentru comentarii. Trump s-a referit la Amazon în privința taxelor taxelor sublinierei a locurilor de muncă fără să ofere dovezi. Directorul general al retailerului, Jeff Bezos, decine publica au Washington Post, care este criticat în mod frecvent de presubliniere din Capitol Hill vrea sungele Facebook, dar presublinierea din Teletrump nu este interesat. În schimb, Amazon este gigantul de tehnologie vizat de Trump, a relatat Axios, citând cinci surse care au discutat această problem cu Trump. Acțiunile companiilor din sectorul tehnologic sunt deja sub presiune după ce Facebook a recunoscut în această lunce datele utilizatorilor au fost obținute în mod ilegal de ce trei o firmă de consultant politic. Amazon au se cezut miercuri până la un minim de 1386,17 dolari pe unitate, dar au limitat ulterior declinul la 4, conferind companiei o capitalizare de circa 681 de miliarde de dolari. Secederea ar fi cea mai mare dus 29 ianuarie 2016, conform NewsNow.